Продовжують розбирати завали, прибирати будівельне сміття, зашивати вікна і дахи плівкою. Жителі села Розумівка Запорізького району ліквідовують наслідки ракетної атаки ворога, що сталося вранці 31 березня. Місцевим допомагають 20 волонтерів добровольчого батальйону «Добробат». Працювали і на подвір'ї 68-річної пенсіонерки Людмили Коваль, куди влучила одна із чотирьох російських ракет. Як бахнуло то почало влетіти усе. Я, як ще я зреагувала, що на одіяло на себе накрило. Там була літня кухня, вона завалилася, вони розбирають завал. Доброву тут накрили пленкою, кришу зовсім, а привезли шифер, будуть крити хату. Допомагають прибирання сміття та закидають вирву, яка утворилась після прильоту предоставили матеріали, а наші хлопці вкрили дах захисною плівкою. На іншій сільській вулиці Добробати розчищали від уламків Дому господарства Валерія Подкоритова. Туди влучила друга ракета і помешкання майже згоріло. Сам чоловік із дружиною під час вибуху був вдома. Каже, дивом вціліли. Ви були у будинку? Ось тут, де ще більше щось вціліло. Чуть-чуть. Вік ось ціле. А так. Зараз подружжя приїхало до доньки у Запоріжжя, але поки не встигли навіть подати заяву до поліції про зруйноване житло, розповів пан Валерій. Були плани вкрити плівкою це помешкання, а потім, коли почали розбирати, так, стало зрозуміло, що вкривати вже нема що. Тому зараз наразі розбираємо та сортуємо сміття. П'ять років тому придбали дачний будинок, облаштували ділянку, аби з часом переїхати туди. Тепер змушені відновлювати всю будівлю, розповідає жителька Запоріжжя Марина Крутенко. «Прилітів снаряд за будинком, буквально 5 метрів від стіни. І Нас і дах і стіни, вікна повилітали всі. Нас вдома не було в цей момент, була, ночувала дитяча крові». Слава Богу, що вона жива, невредима. А зараз працюють хлопці. Вони вчора цілий день робили на даху, тому що все знесло, не було ні одної цілої шиферіни. Цього тижня Добробати продовжать працювати на об'єктах. Накриватимуть шифером дахи. Нагадаємо, 31 березня о пів на шосту ранку російські окупанти обстріляли ракетами село Розумівка, що у Запорізькому районі. Зруйновано та пошкоджено 12 приватних будинків та дитячий садок. Загиблих та поранених немає, повідомив голова Долинської громади Богдан Фейчук, Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененко. Суспільне новини por